مرحبا جميعا رح نشرح في محاضرة اليوم كيف نعمل رندر واقع وسريع بدون ما يعلق معي الملف تمام عندي هون ملف سكتش أب أنا مصممه طبعا قبل ما أبدأ في عملية الرندر أو توزيع أي إضاءة أو أي شيء الفكرة كالآتي عشان أنا أتحكم بالرندر في قوة الإضاءة قوة الماتيريال والإعدادات بعمل بس تصميم الجدران الأسقف الأرضية شو عندي فيها بدون ما أوزع أي قطعة أثاث يعني أنا بتجنب البلوكات أو القطع الأثاث الثقيلة بحيث أتحكم بالملف بشكل سلس أكثر يعني أنا خلصت تصميم الجدران عندي أرضية فيها سجادة بحطها ما عندي مشاكل ديكور الجدران بشكل خفيف الستاير ممكن أضيفه في عندنا بالإضاءة بضيف مربع إضاءة من الشباك خارجي أنا حاطن سفير لايت أساس من السيلينغ ثريا وعمل اي اس لايت في الجدار عندي هون تصميم رخام في ليد لايت من الخلف حاط فيه مربع إضاءة هون عندي بالجبس بورد إنارة مخفية أنا عاملها لون إميسف هون عندي عامل أنا لون ماتيريال عمله إميسف أعمل القوة اثنين هو اللون وارم دافي تمام هلا بتحكم بشكل سريع الملف عندي مو هون عندي سفير لايت اعتبرها جاي من الثريا عاملها مية وخمسين قوتها الكولر عمله وارم برضو عندي هون الاوبشن عاملها انفيزبل عشان ما تعكس عندي بالاشكال ومطفي دايما الافكت سباك لولر والافكت رفليكشنز عشان ما تعكس بالموديل هون بالجدار عامل عندي تصميم وود ستريب مع اي اس لايت عامل قوته اربعة الاف واللون وارم كذلك نفس الشيء عندي اناره مخفيه ورا, ورا الرخام هون عندي عامل قوته 200 وعامل لون وارم برضه شوفان بتحكم بالاضاءه بشكل سلس لما اعمل بريفيو للمشروع وانا بتحرك فيه أه بلاحظ عندي ابديت سريع للرندر بدون ما اتغلب فبيطلع معي له واقعي اكثر لانه تحرك سلس بدون ما يعلق هون عامل انا اضاءه رئيسية من الشباك مربع اضاءه ابيض قوته 200 لون ابيض تماما وبعمله مخفي انفيزبل بطفي الا펙ت ريفليكشنز عشان ما يقس عندي بالاشكال برجع هون على السين عندي هل هون عندي ملف خفيف وبسيط وسلس انا وزعت الاناره تبعي حتى لما اجي افعل السن لايت واتحكم بالشادو بيكون عندي تفاصيل أكثر ممكن يعلق المفاعل الشادو هون لأنه عندي ملف خفيف فعلي اياها دايركت على السريع بدون ما يعلق الملف بقدر أتحكم بالدايركشن تبع السان لايت بقدر أتحكم في الإضاءة والزاوية تبع السان لايت بدون ما يصير في عندي تعليق بالملف أو يسكر أمرتاً بعلق وبسكر الملف عندي برجع السين تبعي شوف هون عندي الإعدادات في هون عندي السان لايت أنا عامل قوتها واحد بليير, والسايت مالتي بلاير وسايت مالتي بلاير سايز مالتي عاملها عشرين اللي هي تلاشي الظل تبع الشمس شوف عندي كيف الظل متلاشي بالسيتنج عندي هون أنا لازم اطفي البروجريسف وافعل الدينايزر عشان يعطيني صورة نظيفة عندي بالكاميرا فاليو عاملها 13 عشان تفتح الصورة عندي اكثر ما تكون غامغة ريندر اوتبوت عاملها الف ومائتين مبدئي طبعا الانفيرومنت باك جراوند هون عامل انا اتش نزلها طبعا بعد ما انزل اتش در اي دايما ال texture placement تسايب اعملو عامل قوتها مية وعشرين الكواليتي هون عندي عشان النويز عامل عاملها هون فاصلة صفر اربعة الماكس عاملها عشرة باكيت سايز عاملها عشرين جلوبل اللمنيشن عامل لايت كاش سبديفايز عاملها 900 ودينويزر ديفولت او الانجن آه نفس ما هو الفيريدينويزر آه في الايليمنت عندي هون ضايف انا ماتيريال اي دي اذا بدي اعدلها فوتوشوب رو لايت والريفلكشن طبعا لازم افعل الدينويز من الريفلكشن اذا حاب اعدلها فوتوشوب تمام هلا بنعمل تيست رندر على حسب الاضاءه والاعدادات اللي انا حاططها طبعا انا بكون مخلص اعدادات الماتيريال للخشب الرفلكشن الارضية الفابرك اللي بالجدار بكون انا عامل اعداداتي كاملة مكملة طبعا اللي حابي يعرف اعدادات الماتيريال أه برجع للفيديو السابق على فيديو اللي شرحت فيه انا الماتيريال شوف عندي هون كيف الرندر بلش عملية الرندر بشكل سريع دايركت فتحلي لي مربع الرندر بلش يرندر هنا مثلا مع جبن الريندر بقدر بكل سهوله اعمل له ستوب واتحكم بالاضاءه وارجع اعدلها بسرعه يعني حتى وانا بوزع بالاضاءات تعوني بيعطينا واقعيه اكبر لما يكون حجم الملف خفيف ما في اثاث ما في بلوكات ممكن اعدلها من تحت الاكس بوجر بعدل في الاضاءه في الالوان قوه الاضاءه انعكاسات الماتيريال ممكن اعدل فيها مو بس بالاضاءه بالخامات بواقعيه المشهد ككل والغرفه بتكون عندي فاضيه تحكم بيكون فيها سلس سلاسه اكبر طبعا غير لما يكون الغرفه مليانه وحجمها كبير بصير عندي بطء كبير بالملف خاصه للناس اللي اجهزتهم مو قويه ضعيفه بيكون فيها بطء فما بيطلع معهم الشط واقعي من كثره التعديل والتجربه فهاد هاي الفكره يعني بتيح لك واقعيه اكبر وسلاسه اكثر في التعامل مع الملف فبعد ما اتأكدت انا عندي الرندر الغرفة بشكل كامل كثير حلو، الإضاءة داخلة بشكل مناسب، بحط الأثاث تبعي بنزله كامل، وإذا في تعديلات ثانية بعدلها هاي التتشات الصغيرة لابد منها، في عندي مثل هون تيبل لام عملتها مش لايت مش لايت عاملها ستين وعامل لونها ورم، أنا مو عاملها انفيزيبل بدي إياها تظهر عشان تبين عندي بالمشهد وتبين إنعكاساتها، وطبعا الخامات الثانية معدلهم هون عندي الوسايد. مثلًا أعملهم مخمل، زي ما شرحنا في المحاضرة الماضية مخمل هنا دائمًا نعمل حكينا فلف نحط كلر أي كلر بي فاتح غامق، الفوق غامق والتحت فاتح. بعد الماتيريال كامله بعد مدخل الأثاث أريد الإضاءة عندي منصقة وموجودة بشكلها الصحيح، الواقعي. فشو ما عدلت رح أضل عندي الإضاءة صحيحة لأنها معمولة ومضبوطة من الأول بشكل صحيح. فبظل طيب انا عندي التكميلات الثانيه تاعت الاثاث تعديلات الماتيريالز تبع الاثاث نفسه اللي راح ادخله بالنهايه فهيك انا ببعد بشكل كبير عن الخلل بالاضاءه او في المشهد بكون عندي البيسك قوي تبع الملف المشروع عندي البيسك تبعه كثير قوي بالاخص الملفات والمشاريع الكبيره يكون مثلا عندي مجالس ضخمه او مشاريع كبيره فانا قبل محط الاثاث بكون موزع الاضاءه كامله والرفليكشن ارضيات والجدران والسيلينج اضاءات السيلينج ممكن تظبط اللايت يكون موجود يكون عندي النتيجه واقعيه تماما بدون ما اتغلى بكون الملف ثقيل واتحرك فيه يمين ويسار ويعلق معي بكون عندي اضاءه زي انتم شايفين عدلتها والملف كثير خفيف عندي رفليكشن تاع الرخام عدلت براحتي تمام المرايا الاضاءه الاناره المخفيه الاي دي ار اي حركه الشمس اتجاهه آه، وقعيه الخامات واهم إشي الاضاءه طبعا والإعدادات وبعدل بسرعه كبيره يعني مجرد ما انا ضفت الاثاث بعدل على ماتيريال تاع الاثاث دايركت مخمل آه، فابريك جلد خشب الرخام انا هون عامله جلوسنس 0.9 ريفليكشن عادي طبيعي عندي هون الكرسي فيها ليدر اللي هي جلد رفليكشن عامله هون بلوسنس بوينت خمسة وسبعين وعامل بامب بوينت فايف نفس الماب تبع الليذر عدلت عند الخامات كلها تمام بكل أريحية بعد ما اخلص أنا خاماتي بخزن الملف دائما أول بعمل ملف كوبي الملف الأول بكون بدون أثاث والملف الثاني مع أثاث بحالة الملف اللي فيه أثاث يكون حجمه كبير إذا علق معي نكون في عندي ملف الاصل الاول. هون عندي ملف اب قبل الرندر. هون بعد عملية الرندر. شوف الواقعية كيف الاضاءة الشادو الخامات كيف بشكل سريع عدلتني. هذا المشروع ما اخذ معي ساعتين بصراحة لانه انا اشتغلته بداية صحيحة. هذا المشهد الثاني تمام. اي سؤال اللي حابب يسأل اي سؤال بخصوص الماتيريال اضاءة الرفليكشن يعمل لي كومنت على الخاص او على الكومنتات تحت ويرجع يحضر المحاضرات السابقة عشان ياركف اشتغلنا الماتيريالز والاضاءة وكل شي كامل أتمنى لكم بالتوفيق ان شاء الله ودمتم سالمين